Hej, jaz sem Ana in spet te pozdravljam v svoji guda fuda kuhini. Banana Split je ena izmed mojih najljubših poletnih sladic. Danes pa vam bom pokazala recept za pito, ki ima banano skrito v mes, zato sem jo poimenovala Banana Skrit. Glej video do konca, da ti povem, kako lahko dobiš Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Najprej bomo pripravili podlago, vse, kar rabiš, je kuhinski robot. V njem zmešamo 180 gramov moke, eno žličko pecilnega praška, 30 gramov mletih lešnikov in eno vrečko vaniljevega sladkorja. Ok, takole bo super dodamo še 90 gramov masla, jajce, dve žlici javrjevega siropa in dobro pregnetemo, da dobimo testo. Ta ekipa gre zdaj v vrečko in za pol ure v hladilnik. Medtem si kam pa jaz vzela mal na izi. Testo je zdaj pripravljeno, da ga razvaljamo. Valjanje lahko tudi izpustimo in testo takole s pritisnemo ob dno pekača. Potem pa testo z vilicami takole prebodemo. To je zato, da se med peko preveč ne napitne. Testo je zdaj radi za pečico. Pečemo 15 minut na 160 stopinj. Medtem, ko se testo peče, lahko začnemo s pripravo spodnje kreme za banana skrit. Potrebujemo 140 g zmrznjenega sadja. eno žlico medu, 30 g sira mascarpone, in 140 gramov kokosovega mleka v pločevinki. V bistvu uporabimo samo maščabo, ki se je nabrala na vrhu pločevinke, ki smo jo čez noč postavili v hladilnik. Tako, je zdaj fertig, tako da jo lahko enakomerno razporedimo po pečeni in ohlajeni podlagi. Zdaj pa skrivni in del recepta. Ta del je tudi najbolj izbolj. Dve banani narežemo na koščke, jih premažemo sokom limete, potem pa te koščke enakomirno razporedimo po kremi. Ej, ampak a more biti bananina skrivnost ali lahko tudi ne vem? jagodna, boroničeva skrivnost. Itak, to je najboljši del tega recepta, za nadev lahko uporabiš katero sadje. Napiši spadaj v komentar, s katerim sadjem bi bila po tvojem mnenju ta pita najboljša in dodaj hashtag sladki petek. Med vsemi bomo naslednji teden izrebali tri, ki boste prejeli Lidlovo vrednostno kartico za 30 evrov. Še eno kremo zmešamo, pa smo. No, v resnici je bolj smetana kot krema. Vzamemo 150 g kokosove smetane, 100 ml. sladke smetane in dve žlici sira mascarpone. Vse to stepemo in takole nabrizgamo po kremi, da skrijemo banane. Preden tole postrežete, za vsaj eno uro postavite v hladilnik, da rata krema bolj čvrsta. Staram! To je moj banana skrit. Ful je škoda, če se omenite samo na banane. To je popoln recept za eksperimentiranje. To je bil četvrti guda fuda recept na lilovem YouTube kanalu. Prihajih pa še ful več. Tako da ne pozabi na subscribe gumbek tamle. Podaj in se vidimo naslednji mesec. Ciao!